Moi. Koska mä oon markkinoija ja mukana Suomen tupettajatäryyn toiminnassa, niin mä saan aika usein sellaisia yhteydenottoja, että voisiko mä auttaa välittämään tupettajan johonkin tapahtumaan, tai miten sitä tupeyhteistyötä voisi lähteä tekemään, ja mistä niitä tupettajia löytää. Mä oon hankala rakosille, että mä oon oikeasti väärä henkilö vastaamaan näihin kysymyksiin, koska Suomen tupettajatäryyn tehtävä ei ole olla niinku tupettajien välittäjä johonkin kaupallisiin yhteistöihin, vaan me järjestetään tupettajille itselleen verkostoitumis- ja kouluttautumistapahtumia. Mutta koska mä olen ö, ollut sekä ostamassa markkinointia, että tehnyt vaikuttajamarkkinointia itse, niin ajattelin, että voimme nyt jotain aiheesta varmaan kuitenkin sanoa. Ihan ensiksi markkinoiden kannattaisi miettiä, että miksi hän on nyt tupettaja etsimässä. Mitä on ne tavoitteet ja toiveet? mitä jos mietitään sitä, että Markkinoilla olisi vaikka vaihtoehto tehdä itse mainosvideo ja sitten ostaa sille niin jostain somekanavista jakelua. Niin voi vaikka miettiä, että mitä videon teettäminen ammattilaisella plus ne somejaot tulisi maksamaan, kun miettii, että mitä siihen tubettaja vaikka haluaisi varata, jos nyt on sit puhe tämmöisestä mainossisällöstä. Jokuhan voi nähdä vaikka Yhtenä mainoskanavana muiden kanavien joukossa, jolloin silloin pitää miettiä semmoisia asioita, kun onko kohderyhmä oikea, onko tämä tubettajan aihepiiri ja se hänen olemus sellainen, joka mätsää hyvin sen oman ä, mainostettavan jutun kanssa. Sitten voi miettiä niin yleensäkin sitä, että no miten mitataan sitten, että päästäänkö tavoitteisiin, mihin mainoksella niin kuin vaikka ohjataan niitä kävijöitä, katsojia, miten yleensäkin Katotaan ja mitataan sellaisen, jos nähdään niin kuin mainoskanavana, se tubettaja, niin miten semmoisen yhteistyön arvo mitataan. Joku toinen voi taas ajatella, että tubettaja on tärkeä sen takia vaikka, että sieltä voi saada oivaltavaa sisältöä, joka puhuttelee sitä kohderyhmää. Sellaista sisältöä, jota ei ehkä itse osaisi lähteä tekemään. Jolloin, silloin täytyy arvottaa sitä tubettaja nimenomaan siitä näkökulmasta, että hän käsikirjoittaa, hän tuottaa. Hän vaikuttaa. Ja mikä on tällaisen yhteistyön hintalappu silloin? Ja todella usein siis pyydetään tupettajia mukaan erilaisiin tapahtumiin. Valitettavan usein vähän semmoisella, että ei meillä tähän kyllä rahaa on varattu. Miks ei ole? Se on kuitenkin sen tupettajan aikaa, menee siinä ja sitten hänen ammattitaitoaan. Mutta siis kun puhutaan tapahtumaan tupettajan hankkimisesta, niin silloin täytyisi varmistua siitä, että Onko se tubettaja esiintymistaidoiltaan heittäytymiskyvyltään semmoinen, että hän on tapahtumissa hyvä? Ja tätä kannattaa kysyä joko sellaisilta, jotka jo tupettajaksi yhteistyötä tehnyt, tai sitten niitä tubettajia välittäviltä toimistoilta, joita mä sitten linkkaan tähän videon alle. Eli kuten on joskus aikaisemminkin sanonut, niin se, että jollakin on kivoja videoita, ei vielä tarkoita sitä, että ihminen pystyisi siinä live-tilanteessa olemaan oma itsensä ja läsnä. Että toiset meistä tykkää tehdä videoita ja toiset tykkää tavata ihmisiä ihan liveäkin, mutta ei voi niinku yleistä, että kaikki tubettajat niinku semmoisia luontaisia esiintyjiä. Yksi ihan oleellinen asia miettiä ne yhteydet on se, että onko kyse nyt jostain kertaluonteisesta tempauksesta vai voisiko olla mahdollista tehdä pitempiaikaista yhteistyötä? Koska se vaikuttaa kyllä kans kaikkeen. No otetaan se tyypinen Tapaus, että lähdetään tekemään semmoista kaupallista yhteistyötä, jossa sun tuote tai palvelu esiintyy siinä tubettajan videolla. Niin mistä sä silloin maksat? Sähän maksat silloin toivottavasti käsikirjoittamista, koska parasta tuhteistyötä on se, että tubettajalle kerrotaan tavoitteet, annetaan tueksi infoa siitä tuotteesta tai palvelusta, mitä markkinoilla mutta annetaan vapaat kädet kuitenkin käsikirjoittaa. jolloin siitä tulee tupettajan oman näköistä sisältöä, josta hänen seuraajatkin tykkää. Siitä, että sä pökkäät jonkun valmiin mainoskäsikirjoituksen tupettajalle, että hei, sanon näin, niin se ei, silleen se ei mene. Se ei ole kummankaan etu. Että tulee noista feikin olosta, suosittelen tätä tuotetta, koska minulle on maksettu siitä sisältöä. Eli annetaan Vapaus. Ja silloin se maksat siis siitä käsikirjoittamisesta, ideoinnista, kohderyhmän tuntemisista. Sitten maksat tietenkin siitä ajasta, mitä menee siihen videon tekoon, editointiin, kaikkiin niihin somepostauksiin niiden suurta ja siitä vuorovaikutusta, mitä sä käyt, siinä tupettajan ja hänen siinä, tota, niin ympärillä olevien ihmisten kanssa. Ja lisäksi pitää huomioida se, että ihan tubettaja voi tehdä rajattomasti näitä kaupallisia yhteistyötä. Et jos miettää, että jos mietitään, että tubettaja elää sillä, se on hänen päätulon lähteensä, niin ei, eihän voi tehdä kovin montaa mainosvideoa kuukaudesta. Sekin pitää niinku huomioida siinä hinnan muodostumisessa. Sitten riippuu tietenkin ihan siitä, että kuinka kovasti sä arvostat niitä kontakteja ja sitä osaamista ja sitä tekemistä. Niin kaikki nämä vaikuttaa siihen hintalappuun. No, sitten tulee asioita, mitä sä voit markkinoijana vaatia tai sun kannattaa pyytää jo etukäteen ja tehdä sopimusasioita. Eli pyydä etukäteen jo ennen sopimuksen tekoa dataa siitä, että minkälaisia seuraajia ja minkälaista tota, niin analytiikkaa siitä tupettaa hänen kanavistaan irtoa. Se saat sieltä mahdollisesti tietää, että minkä ikäisiä, mistä päin, mistä asioista kiinnostuneita seuraajat ovat. Ja samaten sovi jo etukäteen siitä analytiikasta, mitä te jaatte sen sisällön osalta, mitä tuutte yhdessä tuottamaan. Sitten sovi tarkasti, että milloin julkaisu tehdään, kuinka kauan se julkaisu on esillä, koska on kuullut semmoistakin tapauksesta, että mainostaja osti tämmöisen kaupallisen sisällön ja oli tosi yllättynyt, kun se video oli kuukauden päästä kadonnut. Sitten oli maksettu kuitenkin useita tonneja. Ja sit ja ilmoitti, että ei kun hänellä on aina tämmöinen tyyli, että kaupalliset sisällöt on enintään kuukauden esillä. Ja tästä ei oltu hoksattu etukäteen sopia. Eli sovi siitä, että kauanko missä kanavassa, sovi käyttöoikeuksista, että mitä niille videolle tapahtuu sen aikaan, tai sen jälkeen kun se julkaisuaika päättyy, että onko sulla oikeus vaikka sitten sen jälkeen jotain osaa siitä jatko käyttää Sovi kaikessa semmoista, että onko jotain muita somekanavia kuin TUPE mukana siinä kampanjassa. Ja sitten voit ö, sopimuksella myös. Ö, Sitoa tubettajat, että hän ei tee kilpailevaa sisältöä esimerkiksi. Voit vaikka sanoa kuukauden sisään tai samaan aikaan, kun tämä sisältö on jaossa, niin ei ole ehkä kivaa, että jos tupettaja tekee niin kuin, kolmesta eri puhelimerkistä mainokset samassa kuukaudessa. Että se on ihan ok, se on niin kuin, sopimuksella sovittavissa, että miten tehdään. Ja sitten pyydän myös lupa siihen, että sä saat kuvata itse omilla resursseilla, sellaista making of materiaalia, jota voit hyödyntää vapaasti omissa somekanavissasi tota, niin, niin pitkään kuin haluat. Jotta se voisit onnistua ja kehittyä, niin käy ihmeessä tulokset läpi yhdessä sen tupettajan tai sen tubettaja kanssa ja ota niistä oppia. Mieti, mikä toimi, mikä ei toiminut. Jos ei sulla ole tavoitteita, jos ei sulla ole tuloksia, mitä mitata, niin sehän on vaan sitten pois heitettyä rahaa, josta sä et oppinut mitään. Tai voihan se olla, että se ei ole pois rahaa, kun tulokset on niin valtavan hyvät, mutta silti olisi hyvä tietää, että mikä toimi, mikä ei. Ja sitten se kaikista tärkein. Sinä markkinoijana olet vastuussa siitä, että kaikessa, mitä se tubettaja tai vaikuttaja tekee, niin lukee sitten se kaupallinen yhteistyö, tai siis se kaupallinen yhteistyö on selvästi merkittynä ja nämä säännöt siis menee näin, että YouTubessa se pitää sanoa videon alussa, se pitää lukea videon alussa, se pitää lukea kuvausteeksi se on nimenomaan kaupallinen yhteistyö ja kenen kanssa. Lisäksi YouTubessa on semmoinen oma merkki, jolla merkataan, että video sisältää kaupallista Sisältö, koska se voi vaikuttaa siihen, että miten muut mainostajat sitten haluavat ostaa mainoksia sellaisen videoympäriltä tai miten esimerkiksi musiikin käyttö videolla toimii. Eli lisäksi tubettaja tekee semmoisen teknisen täpään sinne, että tämä sisältää kaupallista yhteistyötä tämä video. Sammoiten Instagramissa pitäisi joko käyttää sitä semmoista kaupallinen yhteistyömerkkiä, jotka joillakin vaikuttajilla on käytössä jos on tarpeeksi suosittu, tai sitten se pitäisi lukea heti siinä kuvaustekstin alussa. Ja nyt on jopa ollut vähän semmoista suuntausta, että se pitäisi niin jotenkin näkyä jo siinä kuvassakin. En ole kauheasti käytännössä nähnyt, eli on vähän rajatapaus. Mä en tiedä, miten mainon eettinen neuvosto sellaisiin. Mä veikkaan, että tulee jossain vaiheessa huomautuksia. Eli pitä, tavallaan se kriteeri on se, että katsojan pitäisi tietää jo ennen niin kuin lisätietojen katsomista, että kyseessä on mainos sisältö. Olisi hauska kuulla, oletko tehnyt vaikuttajamarkkinointia, minkälaisia kokemuksia, unohdin mainita jonkun tärkeän asian, mitä pitäisi huomioida. Mä ajattelin, että mä ehkä teen jossain toisessa vaiheessa vähän niin sama aihe, mutta toista näkökulmasta, eli se, että miten taas sitten tupettaja voisi ajatella sitä itsensä hinnoittelua, että minkälaisia asioita siinä voi ottaa huomioon. Mutta tässä videolla niitä asioita jo pikkusen vilatti. Olisi kiva, jos pistät kanavan seurantaa. Mulle ihan kauheasti vielä seuraajia ole, joten ehdin kommentteihinkin hyvin vastailemaan. Näh, Moikka!